Софійки з голови фонтаном кров ми всі в паніці, в шоці, я закриваю її рукою в голівку, щоб кров не встановити. Історію 9-річної Софійки лікарі називають справжнім дивом. Уламок від касетного снаряду пройшов більше 11 сантиметрів крізь увесь її мозок, від лобної ділянки до потилиці. Два дні дитина перебувала у комі. Зараз вона наново вчиться рухатися та починає розмовляти. Правий глазик коситься трошки, але ну, чогось в неї лівий погано бачить. Не можу так зрозуміти. Праве ушко погано чує. Це праву ручку погано вона піднімала, зараз трошки краще, і розжимати її вже вона дуже... Взагалі не могла розжати. Ніби зараз краще. І права нога. Ну, потроху ж ми ж вчимося ходити. Тренуємося.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 В такій ситуації більшість пацієнтів взагалі не виживають, а якщо і виживають, то залишаються в так званому вегетативному статусі, тобто не можуть контактувати з оточуючим світом, а просто ну, функціонують, її годують, за ними доглядають, а вона може повністю розмовляти, контактувати. В неї є невеличка, незначна слабкість правій руці і правій нозі, але порівняння з тою травмою, яку вона отримала, це насправді чудо. Зараз з маминою допомогою дівчинка тренується рухатися. Малює, співає, грається з іграшковим котиком. З Софійкою працює психолог. Далі родина за сприяння волонтерів поїде до Нідерландів. Розкажи мені, що ти любиш найбільше робити? Малювати. А що ти любиш малювати? Україну. А чому? Не знаю. Може, ти любиш Україну? Угу. Світлана Кльосова, Єдині новини на Суспільному, Миколаїв.